افلح من صلى على محمد وآل محمد. <تصفيق> ثانياً غفر الله. <تصفيق> علامة على الثالث على محبة الحسن والحسين على من أخي وحبيبي المبدع أبو حسن رادود خَلَاعِ العابد. عضنا اللي كنا العزيز علي ديوان الجبوري نتمنى له ان شاء الله الذريه الصالحه بيت المعمور وشبابنا الامام الزوجين يا رب ان شاء الله يوم زواجهم واشكر اخي وحبيبي شاعرنا المبدع السيد احمد النداوي الله يحفظه ان شاء الله وان شاء الله لو شئتم ان نبتدئ على محمد وال محمد لا أستطيع أن لا عليك I'm الصبح تنغط بقت تغربا خيبر الصبح تنغط ولدت بتأسد والوكت قالوا حق حق الله ولا لا يا ويش جواب الصفقه تدور لك دائما ان شاء الله يعني. محمد وانا محمد قال النبي قال شنو قال ها قال النبي قال ها؟ هو وين جواب علي علي ساعدني بس الجواب مالك <سؤال> الصفقه <سؤال> وين؟ هي بعد روحي علاوي يستاهل ها؟ علاوي يستاهل والله حسونه جوابك كله ماكو ماكو جواب هو ابوي علاوي يرجع ها؟ يا الله يا الله أو يا علي علي علي علي علي علي او علي علي علي الله الله كل ما بيها بها يا علي حبيتك يا علي حبيتك يا علي هذا حال ما اغاني بالقلب خليتك احكي بالقلب خليتك يا امامي يا هيامي بالنفس حسيتك بالنفس حسيت وانا اكتب عطرك وبأمل شميتك وبأمل يا عادة إسلامي انتهب وانت طيب اشوف اسلام يا حنار الشجوع يا قين يا حنار منك عمي علي علي علي علي علي صوتك الله احبي دي دور دور هانا الصوفة مبتون هذا الصوفة شنو خوي الله بيدي دي وردك من الكلام هواية الكلام هواية ما تكف ولا توفي بحقك اي حجايه